متابعي قناة زيكو أسرار أقدم لكم هذا الفيديو المميز والذي جعل العلماء يحتارون عبر الزمان وهو فيديو مثلث برمودا وثلاث الغاز لم تحل مثلث الشيطان وهو مثلث برمودا اه استمرت الغاز مثلث برمودا في جذب الانتباه حول العالم لعدة قرون مع اختفاء نحو سبعين سفينة وطائرة على ما يبدو. عند التحليق بين ما يسمى بمثلث الشيطان في المثلث الواقع بين فلوريدا في أمريكا وبورتريكو وبرمودا ظهر مثلث برمودا في العديد من الأفلام والكتب والأفلام الوثائقية على مر السنين مع إعجاب الكثير من الناس بامتداد المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي في فلوريدا لكن ما هو مثلث برمودا ولماذا يوجد مثل هذا السحر حوله؟ يعرف مثلث برمودا بأنه منطقة من شمال المحيط الأطلسي تصل مساحتها إلى واحد ونصف مليون ميل مربع ولا تظهر على خرائط العالم ولا تظهر على العالم وهو عموما امتداد غير معروف للمحيط شهد مثلث برمودا الذي أطلق عليه اسم مثلث الشيطان اختفاء ما يصل إلى خمسين سفينة وعشرين طائرة تماما عن الأنظار. والعدد الدقيق للسفن التي اختفت في مثلث برمودا غير معروف، لكن لم يُعثر على حطام العديد من السفن والطائرات على الرغم من إغلاق عن فقدها، وتعود تقارير الأحداث غير المبررة في مثلث برمودا إلى منتصف القرن التاسع عشر، وفي الوقت الحاضر تعد هذه المنطقة واحدة من أكثر من مرات الشحن ازدحامًا في العالم، وعلى الرغم من تعرضها للعديد من الأعاصير والعواصف الاستوائية كل عام. فإن عدد السفن المفقودة لا يختلف عن أجزاء أخرى من المحيط الأطلسي ومع ذلك فإن هناك ثلاثة الغاز الأيسية ما تزال تحيير الجمهور سفينة إيلين أوستن تسافر بين لندن ونيويورك في عام 1881 وأمر قبطان طاقمه بتولي القيادة والعودة إلى نيويورك لكن عاصفة بحرية فصلتها واختفى الطاقم بعدها فترة وجيزة وبعد بضعة أيام رجعت السفينة إيلين أوستون أخيراً السفينة التي كانت تقدرها ولكن مرة أخرى اختفى الطاقم سفينه القدر السفينة ماري سيلست وهي واحدة من أشهر الغاز المحيطة بمثالة بلنوتة في عام 1872 تم العثور على السفينة عائمة في القرب من البرتغال دون وجود اي من افراد الطاقم على متنها وما تزال السفينة ماري سيلس تبدو وكأنها جاهزة للأبحار مع كل بضايعها لكن لم يكن هناك اي شخص على متنها ربطت السفينة لاحقا برحلة عبر مثلث برمودار وعلى الرغم من العثور عليها على بعد مئات الاميال من الموقع السفينة الثالثة USS Cyclوبس في مارس 1918 اختفت ناقلة نفط أمريكية عملاقة أثناء إبحارها عبر مثلث برمودا وكانت تقل 309 من أفراد الطاقم بالإضافة إلى آلاف الأطنان من خام المنجنيز خلال رحلتها بين البرازيل والولايات المتحدة لكن لم يرى حطام السفينة مرة أخرى ولم يعثر على حطام ولم ترسل السفينة أبدًا استشارة إغاثة، ولم يستجب أحد على متنها لمكالمات الراديو من السفن القريبة. هذه أشهر ثلاثة ألغاز لمثلث برمودا لهؤلاء الثلاثة السفن. وفي الأخير، هذه تعتبر كلها مجرد توقعات ويقوم العلماء بإثبات النظريات والأدلة على صحتها أو عدم صحتها. في الأخير أشكركم على متابعة قناة Z4Server وترك جديد وأقوى الفيديوهات وتحياتي لكم